Bog ljudi, da došli još jedan video, ja sam Maja i danas sam pripremila recenziju najnovijeg življešijevog mirisa iz Linterdit linije. Znači, riječ je o trećem mirisu iz Linterdit linije i ovaj put to je znači Intense verzija. EDP je izašla prva, nakon toga toaletna i sad imamo Intense verziju. Prve dvije verzije su u prozirnoj bučici. A, znači, ova zadnja je u crnoj lakiranoj bočici. s je da je riječ o Intense verziji. Nekako je logično bilo logično dala da bude i sama bočica uh, intenzivnija. Uh, Odma ću reći kako Intense verzija, po meni, nema apsolutno nikakve uh, veze sa par parfemskom i sa uh, toaletnom verzijom. Ovdje zaista riječ o uh, mirisu u kojem nema domino, uh, dominantne note nerolija i uh, cvjetna naranče kao kod EDB i EDT. Ovdje imamo uh, crni papar, tuberozu, uh, cvjetna naranče, uh, vaniliju, vetiver, pačuli. Znači kombinacija nota je doslovno fenomenalna. Uh, na moju koži se uh, cvjet naranče i tuberoza jako jako malo osjete, znači minimalno. Doslovno, osjeti se papar koji mu daje dosta svježene, s obzirom da ima vaniliju u sebi koja se proteže cijelo vrijeme, znači dok traje miris na mojoj koži, vanilija nije zagušujuća i preslatka, nego je više onako mlječno-kremasta zbog kombinacije bijelog cijeća i papra i zbog čega mu on uopće ne daje da bude onako šećerno sladak uh, i onako zagušujući i um, ono, mučno sladak. Uh, znači, ja sam znala čin, <laughs> prije nošna sam kako mirisala da će se ovaj menu miris po notama, bilo mi ono, ok, ovo je nešto što ja volim, jer jako volim pačuli. To sam milion puta rekla, vaniliju uh, jako obožavan. Uh, također vetiver je, je tu uh, po meni mnogo blažiji i subtilniji nego u prve dvije verzije. Tuberoza je baš uh, uh, taj isto blagokremasti moment zajedno sa vanilijom, znači miris je doslovno bomba. Uh, <laughs> mračan, intenzivan uh, sladak. Znači, kako sam rekla, nije sladak, ono presladak, sikli sweet, ono da ćemo biti muka daleko od toga. Ovoj miris onako kao što su, ajmo reći, umirene slatkoće. Uh, po meni, uh, Calvin Klein, Euphoria, Yves Saint Laurent, uh, Manifesto, uh, Tom Ford Noir. Znači, svi su oni slatki, no međutim, kod njih slatkoća ne dominira, više uh, do izražava dolazi ovaj intenzitet Uh, samog mirisa, neka uh, jedna posebna, uh, ajmo reći, zavodljivost i sensualnost. Uh, po meni miris fenomenala za jesan i zimu, ovo je idealno vrijeme, znači sad kad je izaša. Uh, fenomenalan miris za večernje izlaske, za date night, uh, za nekakve posebne evente. Uh, ja ne, mislim da će ovo biti totalno ono compliment getter, znači sigurno. Če komplimenti pošto na sve strane, za ovaj miris. E, e, po meni je, ja bih rekla, jedan od definitivno boljih lansiranja ove godine. Kombinacija svih nota je po meni vrlo, vrlo lijepo izvedena, znači baš je onako vrlo je mekana i nema da neka nota nekako posebno, onako se ističe sama po sebi kao što mi se u toaletnoj jako dosta ističene roli. Ovdje se sve to nekako onako jako lijepo izvedeno. Ima mrvicu iz ježine i ježine i te onako ugodne umiljate mlječne topline. Uh, no ima također i još Vrlo je zavodljiv, elegantan, uh, interesantan je, znači nije linearan, nije dosadan, uh, jako je zanimljiv uh, i uh, jako lijep miris koji će sigurno naći jako puno uh, uh, poklonika i definitivno će uh, biti danas je klariz ono, jedan od omiljenih mirisa ove sezone. Uh, ja stvarno sam ti poslupe koji obožavam miris od crnoj bočici i nekako uvik. uvijek mi se e, najviše svide jednostavno e, ono što se nalazi u crnoj bočici miris na crnoj bočici to je za mene ono pun pogodak e, stvarno ovaj također je, je isto takav e, čini ga znači na prvi put ja sam znala da ja sam glipila na njega i znala sam da okej okay, to je to ja vam miris obožavam. kažem moj favorit od sva tri sjele linije koja su izašla apsolutno fenomenalna miris uh, za jesen i za zimu. Uh, vjerovato bi on mogao proći i za nositi se preko cijele godine s obzirom da nije uh, onako jak i intenzivan i preslada kao na primjer is Belle, Flower Bomb, uh, Because", uh, Because It's You i znači taj tip uh, mirisa. On ne, ne ide u onu kategoriju gurmanskih teških intenzivnih mirisa. Istog razloga mislim da bi mogao biti nositi tijekom cijele godine. Ali... Po mom mišljenju mislim da su jeseni zima, pogotovo večerni izlasci, za njega definitivno pun pogodak. A, nema ogromnu auru, a, tipa da će ostavati ono metre i metre e, traga iza vas, a se jako dobro osjeti. Znači, a, e, ima, rekla bih, sasvim solidnu projekciju, sasvim solidnu auru, ne na jaču ikad u odnosu na neke druge mirise no međutim, uh, jako se dobro osjeti, ima odličnu trajnost na mojoj koži i uh, ako tražite znači, neki novi miris, intenzivni miris sad za nadolazeće hladne dane koji ću upotpuniti vašu kolekciju, ovo je definitivno jedan od mirisa koji svakako bi trebalo ra razmotrit. Uh, mislim, bočica na kraju krajeva je predivna, znači, lakirana crna uh, sa srebrnim detaljima, predivna, to sam ne predivna. I stvarno je onako ovaj, jako lijepo izgleda i na Ormariću, totalno. Ja sam odlušenjena, stvarno <laughs> Nema riječ preotušenja sam s ovim mirisom. Na mojoj koži znači traje cijeli dan, e, prvih 2-3 e, sata je onako dosta intenzivni, dosta se osjeti oko mene, no međutim e, onda se nakon toga stiša, no međutim i dalje i je dalje on primjetan, i dalje se on osjeti, i dalje ovaj, e, ima, znači, ima taj amorić prigušeni intenzitet nakon znači, par sati što ostaje na mojoj koži. Bočica u potpunosti pristaje mirisu, pristaje samo znači, priči mirisa, sam, samoj kompoziciji kako je prezentirana znači, mračno, zavodljivo, uh, uh, uh, znači, senzualno, uh, baš onako odmireno, elegantno, Znač, doslovno sve to je u ovoj bočici uh, nekako objedinjeno, ja sam doslovno oduševljena opet, nema nikakve veze sa Forge ni sa drugim mirisom, na mojoj koži apsolutno, znači nema dominacije, nerolija i uh, znači svježine, kao što pogotovo toaletna uh, ima, koja mi je inače traža od parfemske, ova je puno intenzivniji, puno, puno onako mračniji, puno tamni puno senzualniji, ženstveniji, zavodljiviji. Ova vanilja u njemu je fenomenalna, znači onako liječno kremasti, mrvicu začinski činski, da ta slatkoća ne pretjera i pun pogodak, znači miris za jesen i zimu fenomenalan. Uh, ako vam se možda nije svidio EDP ili EDP, ovaj definitivno osnovno kako probajte, pogotovo ako volite intenzivnije jače mirise, uh, sigurna sam da će vam se ovaj sviditi jer jednostavno ono nemoguće, nema tu što ono što vam se ne mogu sviditi. <laughs> I uh, da, to je to za ovaj video, hvala pa vam, vam puno na gledanju i vidimo se sljedećem. Ćao!